két fiúgyermeket neveltek fel, 1987 óta foglalkozik emberekkel, 1991-től szervez embereket és azóta van saját szervezés csapata, 1993-tól vezet embereket, több pénzintézet vezetője volt a múltban 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni, jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője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 és csak olyan dolgokat tanít, amiket használ is a vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért hogy bekerülhessenek az aranykorba most szeretném megkérni vezetőket Szeddasök Miklós mesterkócsot hogy jöjjön és tartsa meg képzésünket nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, nézzük meg mit is csinálunk coach képzéseket tartunk, a coach képzések által az embereknek eljutatjuk azt a tudást, képességet és gyakorlási lehetőséget amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására illetve megelőzésére, a célok elérésére tovább az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre így az emberek képességké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért hogy a Földön 2035-re aranykor legyen na most ugye evel kapcsolatban annyit érdemes tudni hogy én kaptam evel kapcsolatban egy a fentiektől egy látomást, egy utasítást hogy nekem ez lenne a dolgom én ezt bevállaltam és mivel ezt egyedül én nem tudom megcsinálni társakra van szükségem ahhoz hogy együtt megcsináljuk méghozzá nagyon-nagyon sok társa, a mai világban ha megnézitek akkor nem éppen az aranykor felé halad társadalom, nem éppen a halad a társadalom hogy egyre tudatosabbak, egyre jobban működjenek hanem inkább éppen ellenkezőleg, hát ugye megkérdeztem hogy ez miért van így azt mondták a fentiek, mert ugye ez egy teszt és most folyik a kiválasztódás, Na most ebben kapcsolatban de azért majd mondok egy-két dolgot itt a díjmentes részben is, de nyilván a módszereket hogy hogyan működjön az ember, de erről majd ugye még fogok beszélni, hát nem így szoktam adni az első részben hanem a második részben, az pedig ugye nem a díjmentes rész na nézzük akkor ugye a coach képzéseink által képesek, képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel, milyen életterületekkel, önmagaddal hát szerintetek az emberek tudnak bánni önmagukkal? nem? jól bánnak önmagukkal? és a párjukkal? van tudásuk? tanították ezeket az iskolákban? mármint a hagyományos iskolákban? nem, és nem kellett volna? vagy nézzük tovább mondjuk a szüleivel hogy hogyan bánjon az ember? tanította? az iskola? semmit például azzal hogy gyerekeinkkel hogyan bánjunk hogy jól boldoguljanak az életükben ezt tanították? és nem kellett volna? Hm? tehát én nem mondom hogy nem tanítottak fontos dolgot az hagyományos iskolákban ugye általános közét stb. például olyat ugye az általánosban hogy hogy tudjon az ember írni, olvasni, számolni, jó? na aztán ezen kívül mit használsz napi szinten amit ott tanultál? Hm? tehát napi szinten na most az önmagaddal való mondott, azt napi szinten tudod használni ha van párod, a pároddal való bánásmódot azt napi szinten tudod használni ha dolgozol és mondjuk egy munkahelyen vagy akkor ott a másokkal való bánásmódot napi szinten tudod gyakorolni, ha gyereked van és még kiskorú és otthon van akkor a gyerekkel való bánásmódot napi szinten tudod gyakorolni ha dolgozol a munkáddal hogy helyesen bánj napi szinten tudod gyakorolni, a pénzkeresés nem keresni kéne a nem találni, nem? elég furcsán fogalmaz a magyar mert attól hogy valaki keres még nem biztos hogy találna tehát én inkább úgy nevezném ezt hogy pénzteremtés oké? és a pénzteremtésnek a képessége? hát nyilván nem úgy teremted a pénzt hogy mondjuk rajzolsz egy papírdarabra, oké? hanem a pénzteremtésnek megvannak a módszerei, tanították iskolába nem, egyáltalán nem környezeteddel hogyan bánja? hát ezt valamilyen szinten azért tanítgatták, nem? nem túl magas szinten ugye lehet hogy magasabb szinten kellett volna hatóságokkal hogyan bánja? azt tanították hogy félja a rendőrtől, nem? <gül> azt tanították de hogy például mondjuk hatóságokkal hogyan létesíts ha olyan helyzetbe vagy? jó viszonyt, érted? vagy hogyha netán még olyanabb helyzetbe kerülsz akkor esetleg hogyan tud magad megvédeni? Hát ezt sem nagyon tanították, nem? jó hát ez nem olyan dolog hála Istennek amivel az ember napi szinten kell hogy törődjön, érted? de itt ezek közül a kilenc közül és van egy tizedik is, majd mindjárt fölrakom melyik a tizedik hát ezek közül ugye ott volt azért több amivel napi szinten kell jól bánni nem? vagy például az Isteneddel hogy bánsz? hát egyáltalán ha megnézzük ugye akkor az emberek egy nagyobb hányada nem is nagyon hisz ebben, hogy neki van Istened, semmi gond, eve kapcsolatban is fogok információt új információt átadni, jó? Mai, mai nap folyamán valószínűleg itt az első részben mert ez, ez nem, nem módszer, ez csak információ, jó? na most akkor Istenünkkel való bánásmódot sem tanították, nem? hát ha csak nem valaki mondjuk valami vallási iskolába járt, amit akkor mikor, mikor én jártam még nem voltak ilyenek, <gül> akkor még nem voltak vallási iskolák, de lehetett hit arra járni tehát ott valamilyen szinten ott tanították, bár én már nem emlékszem rá, megmondom őszintén. na nézzük meg miért is csináljuk az egészet na most egy ott kezdődik hogy vajon az emberek tisztában vannak azzal hogy miért születtek hm? hát az emberek azt gondolják hogy azért élnek hogy egyenek, igyanak, nem? biztos gyerekkorban azt gondolták hogy azért születtek hogy felnőjenek, nem? majd azt gondolják sokan hogy azért születtek hogy utódokat nemzenek, nem? na most akkor ugye megkérdezném hogyha kirepültek a gyerekek akkor miért születtél? Hm? tehát magyarul akkor valakinek kirepültek a gyerekei akkor halljon meg, nem? mert gyakorlatilag az életének az értelme megszűnt, nem? hát ha valaki azt gondolta hogy azért született hogy felnőjön utána meg hogy felnevelje a gyerekeket, hát akkor gyakorlatilag hogy ez megtörtént miért az állatok nem itt csinálják? nézd meg onnantól kezdve ha nincs utódnemzés, elpusztulnak megszűnik az utódnemzés és rövid időn belül elpusztulnak, hoppá de az ember az él tovább, miért? mert sokan azt gondolják hogy hát nem is ezért születtem hanem azért születtem hogy mit tudom én kiszolgáljam a testemet, milyen kérdésben például hogy minél drágább ruha legyen rajta, ne? minél drágább autóba ültessem? minél drágább lakásba laktassam, nem? ne? sokan azt gondolják, minél drágább üdülésekre vigyem el nem? hát most ez nehéz éppen tegnap tanulmányoztam, ugye sokan azt gondoljátok hogy a kártyátokkal mehettek külföldre, tudod mivel mehettek? a legtöbb helyre PCR tesztel. sőt van a másik teszt ah, mindig elfelejtem, hogy hívják? az a 10, 15 perc alatt megvan, nem? 15 perc, amit a nyálka vesznek, így van, az 15 perc, avval is lehet menni és az olcsóbb, csak úgy mondanám és nem kell rávárni 24 órát vagy 8 órát, ha zsűrgősre kéred, hanem 15 percen belül ott a helyszínen megvan, érted? antigéntest, a szembe jutott, <gül> antigéntest oké? Okay. tehát antigén, nem test, teszt, <gül> tehát antigén teszt, jó? és azt a, a legtöbb helyen ahol PCR teszt kell ott el is fogadják az antigén tesztet is na most ez azt jelenti hogy ugye negatívnak kell lenni és a legtöbb helyen hiába van kártyát, nem mehetsz külföldre, Magyarországon mehetsz de külföldre nem, tehát ugye azért találták ki ezt a kártyakérdést, hogy valami diszkriminációt lehessen csinálni Magyarországon. Érted? Hogy a kártyának legyen val... vajmi értelme. Mert külföldre gyakorlatilag semmi, ha van tíz ország, mert. mehetsz. Nem tudom, mikor akarsz Kínába menni, például. Mert oda, például mehetsz kártyával. <gül> Na most. Szóval érdekes világban élünk, hogyha jobban megnézzük és hát most igazán aktuális az amiről én tanítok 10 éve tehát 2010-ben kezdtem az ilyen típusú tanításokat de igazából nem 2010-ben kezdtem az ilyen típusú tanításokat hanem 2001-ben, 2001. szeptember éve képzeljétek el azért az nem semmi mert húsz éve, húsz éve kezdtem az ilyen típusú dolgokkal való olyan foglalkozást hogy már át is adjam az embereknek de hát akkor ugye viszonylag zárt körben tanítottam és ugye azóta 2010 óta vált ez nyilvánossá és akkor nézzük tovább hogy miért is csináljuk? mert a fentiek megbíztak vele minket, mi az hogy minket? lehet hogy ez másoknak nem tetszik, engem ezt megbíztak, ezzel és a szervezetemet, azon kívül hogy a világban még kit meg ezzel kapcsolatban, megmondom őszintén, nem is érdekel mert én azt tudom hogy ezt így csinálták hogy engem megbíztak ezzel és a szervezetemet, az azt jelenti hogy aki a szervezethez csatlakozik gyakorlatilag azokat is és azon túlmenően hogy kit bíztak meg a szervezetnek kívül? nem akarom mondani hogy mit teszek rá <gül> jó? Ja? tehát nézzük tovább hogy minél előbb minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján miért? mert nem azért születtünk hogy a testünket kiszolgáljuk, világos ez? hogy a testünket pihentessük, nyaraltassuk, stb. amit az imént elmondtam. jó? Ja? nem ezért születtünk, akkor miért születtünk? majd mindjárt kiderül, jó? a lelki fejlődésnek van hét szintje tehát ugye ide visszamegyünk kulcskérdés a lelki fejlődés, ezért születtünk jó? na ezért születtünk a lelki fejlődését és akkor megértjük mindjárt hogyha egy kicsit arról beszélek hogy ez nem az első életed és nem is az utolsó oké? Okay? az mit jelent? az azt jelenti hogy a testednek természetesen ez az első és utolsó élete de a lelkednek nem és itt egy kérdés van, te miért élsz? a testedért? vagy a lelkedért? ugye ez a kérdés és ugye van egy olyan mondás hogy épp testben épp lélek nem, fordítva épp lélekben vagy épp lélek épp testben, érted? tehát akkor lesz épp a tested ha épp a lelked, miért? nagyon egyszerű oka van mert minden betegség pszichoszomatikus eredetű jó, de a tudomány is megállapította hogy a betegségek 85%-a pszichoszomatikus eredetű, de ha jobban megnézzük mert valaki mondjuk ezzel foglalkozik mint én szoktam akkor rájön arra hogy minden betegség pszichoszomatikus eredetű, még a fertőző betegségek is, hát gondold végig miért van az hogy egyesek megkapják a fertőző betegséget, mások meg nem oké? Okay. és ez régen még az ennél százszor fe, ö, nagyobb problémát okozó fertőző betegségek is azoknál is úgy volt hogy egy része meg se kapta oké? Okay. pedig volt olyan hogy a lakosság fele meghalt vagy kétharmada meghalt, érted? de az egyharmada az meg se kapta oké? Okay tehát minden betegség gyakorlatilag pszichoszomatikus eredetű, az azt jelenti hogy a, a lélek megbetegíti a testet, ez azt jelenti tehát a pszichéa ugye a lélek, a szoma a test és a lélek megbetegíti a testet, miért? nagyon egyszerű mert nem hallgatsz a lelkedre, mert a lelked duruzsol neked, csak nem hallgatsz rá és azáltal így üzen betegségeken keresztül, de a lélek nem csak betegségeken keresztül tud üzenni hanem van egy másik dolog is, a baleset semmilyen baleset ami ért az életben nem véletlenül történt, tehát az összes baleset ami ért az életben nem véletlenül történt, az azért történt mert így kaptál a lelkettől figyelmeztetést, oké? Okay? tehát ahhoz hogy valaki a lelkének az üzeneteit tudja fogni az jó állapotban kell lennie tartósan, oké? Okay? tehát ez úgy működik hogyha egy illető tartósan nem jó állapotban van és hiába kerül néha jó állapotba akkor se fogja venni a lelke üzenetét érthető ez? tehát akkor tudja ezt valaki venni hogyha tartósan jó állapotban van, na most akkor ebben a társadalomban ami most van mikor már nincs is ö, járvány és mégis járványhelyzetet tartanak fenn érted? tehát gyakorlatilag fenn van tartva a veszélyhelyzet, az a járványhelyzet fenn van tartva, tehát úgy van fenn tartva a járványhelyzet hogy nincs járványhelyzet, érted? nagyon érdekes, na egy ilyen helyzetben ahol gyakorlatilag azért van fenn tartva hogy lehessen diktatórikus intézkedéseket hozni ezért van fenn tartva mert különben ha nem lenne fenntartva ez a helyzet akkor nem lehetne diktatólikus csak parlamentális döntéseket hozni, Visz, világos ez? tehát most a parlamenten kívüli döntéseket hozhat a kormány és azt úgy hívják mikor egy kormány dönthet a parlamenten kívül akkor azt úgy hívják hogy diktatúra, jó? ez mindig is így volt ez így is lesz meg így is van tehát ami azt jelenti hogy nincs parlamenti demokrácia addig ameddig a vírushelyzet a veszélyhelyzet, nem vírushelyzet hanem Veszélye. járványhelyzet, bocsánat tehát a járványhelyzet fenn van tartva, oké? Okay? tehát addig ők szabadon hozhatnak intézkedéseket gyakorlatilag szinte bármit tehát szinte bármit, na most ez azt jelenti hogy hogy a parlamenti demokrácia az nem működik jelen pillanatban, oké? és már nem működik hát gyakorlatilag tavaly novembertől, jó? de igazából ha megnézzük március 12-től, tavaly március 12-től mert ugye tavaly nyáron júniustól novemberig válsághelyzet volt és a válsághelyzet az egy enyhébb fokozata, ugye a veszélyhelyzetnél enyhébb fokozat, de ott is ugye nagyobb rendelkezési jogot gyakorolt a kormány, tehát gyakorlatilag ott is ö, már félig meddig diktatúra volt Jó, ott annyi volt a különbség hogy, hogy rendszeresen, mit tudom én, hány hetente, kezdetben két hetente majd három havonta a parlamentnek áldását kellett adni a diktatúrára oké? Okay? tehát kezdetben két hetente majd három hetente tehát gyakorlatilag március 12 óta tavaly március 12 óta diktatúrában élünk tehát nincs parlamenti demokrácia oké? Okay? tehát egy olyan világban élünk tehát ahol elég sok a gond, nem? és én mondtam előre hogy nagy gondok lesznek mondtam előre nem március 12-én hanem évekkel ezelőtt mondtam hogy mit csináljunk mert nagy gondok lesznek tehát hogyan készüljünk ezekre a gondokra, valaki betartotta, valaki nem, nyilván a többség nem így jártak na most akkor nézzük tovább ezt a kérdést tehát a legtöbb ember azt gondolja hogy hogy a testének a kiszolgálásáért született pedig a lélek az sokkal magasabb rendű mint az anyag tehát mint a test hát most gondold végig ez a tested majd él tudom, átlagosan 80 évet érted? a lelked az meg végtelen élettartamú, hoppá De akkor most melyik a magasabb rendű? egy satnya kis 80 évecskis valami érted? vagy egy végtelen élettartamú? <gül> melyik a magasabb rendű? gondolkodj már oké? tehát akkor melyikért kellene inkább élne? tehát nem azt mondom hogy ne szolgáld a testedet csak ne olyan mértékben tehát és az onnan felszabadó energiát azt fordítsd a lelked szolgálatára, világos ez? bár hogy hogy csinálod az a te dolgod, csak mert mindjárt meghallod a következményeit annak hogy mit hogy csinálsz, jó? na nézzük tehát a lelki fejlődésnek van hét szintje és akkor nézzük ezt is, hát ez jó és megnézed a legtöbb ember ezen a két szinten van a harmadik, a valahova a tartozás szintje, tehát nekem közösséget kell építenem. Tehát nem lehet megváltani a világot egyedül, együtt tudjuk megváltani. És mi a megváltás? Tehát most lehet megváltást csinálni. Tehát megválthatod a belépődet az aranykorba. Sőt, megválthatod a belépődet a magasabb létformába kerüléshez, mi a magasabb létformába kerülés? a magasabb létformába kerülés az egy isteni, de mondjuk kezdetben inkább azt mondanám hogy angyali létforma tehát az nem azt jelenti hogy hogy egy ember meghal és angyali létformába kerül, óriási tévedés pedig vannak ilyen vallások például a keresztény vallásban amely ezt tanítja nem, egy ember meghal akkor egy létközi formába kerül azt tudod mi a létközi forma? az egy virtuális valóság a lélek számára és a virtuális valóság az olyan szinten működik hogy már emberi létformában taníthatják a virtuális valóságot és tanítják is, mivel? már vannak olyan készülékek hogy fölteszed a fejedre és akkor egy más térbe kerülsz, érted? tehát magyarul úgy érzékeled a valóságot mintha abba lennél bele, benne ezt látjátok ez a 3D-s olyan, nem szemüveg, hanem olyan készülék amit főraknak a fejre ahol nem látsz mást csak azt a teret amit közvetítenek és ebből készítik föl az embereket a létközi állapotra miért? mert a létközi állapot megvalósulása az tömegesen fog létrejönni nem hosszú időn belül és mondom majd hogy miért nem hosszú időn belül, jó? és ez azt jelenti hogy ugye erre kiválóan alkalmasak lesznek azok az emberek hogy sokkal könnyebben elfogadják a létközi állapotot akik ugye használnak ilyen, ilyen virtuális valóságba vívő készülékeket tehát ugye azt a számítógéphez kapcsolják és ugye főteszik ezt a készüléket, mondom ez több mint szemüveg, mert ez nem szemüveg tehát ez nem a 3D szemüvegről beszélek, ez ugye annál sokkal több és az illető úgy érzi hogy mintha ott lenne, mintha benne lenne abba a, a programban, oké? Okay? na szóval tehát a virtuális valóság a lélek számára az pont olyan mint ez a készülék, oké? Okay? tehát berakják de az a baj hogy túl jól el van ott a lélek és a lelket rá kell arra beszélni hogy újra szülessen, oké? Okay? és akkor mi? nem vicc, komoly a legtöbb lelket rá kell arra beszélni hogy újra szülessen, mert tök jól el van abban a virtuális valóságban, hát gondolj bele, a léleknek nincs hideg nincs meleg, a, léleknek ne, a lélek nem éhes, nem szomjas, oké? Okay? most onnantól kezdve nem fázik mivel nincs hideg-meleg, érted? tök jó el van abban a virtuális valóságban tehát nincs olyan hogy te neked egy idő után abba kell hagyni a virtuális valóságot ebben a készülékkel, mert elkezdesz éjes lenni meg szomélyes lenni érted? tehát muszáj abban, de a léleknek erre nincs szükség és akkor berakják szépen egy virtuális valóságba és x idő múlva újra születhet, jó? ha sikerül rábeszélni akkor újra születhet de tényleg mert nem azért van egy lélek hogy a virtuális valóságban leledzen, oké? Okay? tehát nem ezért van hanem azért van hogy fejlődjön és miért kell fejlődnie? mert alkalmasság kell válni egy magasabb rendű létformához, érted? tehát alkalmassá kell válni, alkalmassá válni egy magasabb lét, rendű létformába nézzük meg hogy mit jelent a magasabb rendű létforma tehát mondom olyan létforma ahol szinten működsz felnőtt testet választasz ki, felnőtt testbe tudsz beköltözni bármikor kilépve abból a, abból a testből és olyan tudásod van ami nem mérhető a földi tudáshoz oké? Okay. ugyanis a lélek amikor már nem kell hogy újra szülessen visszakapja az összes tudását amivel rendelkezett, na most képzeld el, mondjuk volt ezen a földön mondjuk 20 inkarnációd, mondjuk 20 születtél újra, gondold végig mennyi frusztrációt éltél meg, mennyi zaklatottságot éltél meg mennyi negatív dolgot éltél meg? persze az ellenkezőjét is, de nem az a kérdés hogy mennyi jó dolgot éltél meg hanem az a lényeg hogy mennyi rosszat, világos ez? és onnantól kezdve ha megnézed bármilyen rossz dolog történt veled az életben nyomot hagyott, tehát ebben az életedben bármilyen rossz dolog történt nyomot hagyott benned, te próbáltad azt eltemetni de mégis nyomot hagyott benned, ami annyit jelent, mondok példát minden gonosz ember, tudod miért lett gonosz? nem azért mert úgy született hanem azért mert olyan gonoszságokat élt meg hoppá! ebben az életében, nem az előzőben, ebben az életében tehát minden gonosz ember azért lett gonosz mert tudod honnan? nem a születésétől, a fogantatástól tehát a fogantatástól gonoszságokat élt meg és ezért lett gonosz világos ez? Na most képzeld el hány gonosz dolgot csináltál mondjuk húsz élet alatt ha azt visszakapnád azt az összes tudást az úgy működne mintha ebben az életben kaptad volna, világos ez? és ugyanolyan hatást gyakorolna rád mintha az ebben az életben követted volna el akkor gondold végig mennyire kell tudni azt hogy hogyan kezeld ezeket a múltbéli helyzeteket és hogyan tedd azt meg hogy képes legyél minden gonoszságod ellenére jó lenni elég ritkán fordul elő az emberi életben számszakilag mondom hogy egy gonosz emberből jó ember válik, vannak ilyenek nem mondom hogy nincsenek, de számszakilag százalékosan nem a többség hanem a kisebbség, méghozzá igen kisebbség, tehát vannak példák arra hogy valaki gonosz emberből jóvá vált de ez nagyon ritka, na most gondold végig amikor az ember illetve nem ember már hanem felsőbbrendű lényként visszakapod az összes tudásodat de nem csak a 20 életnyit hanem az előtte lévőt is érted? mert előtte egy életed volt tehát mielőtt a Földre lejöttél volt egy életed amely lehet hogy több millió vagy több milliárd éves volt és annak a tudását is visszakapod, oké? Okay? na ezért mondtam hogy földi léptékhez mértem tehát földi léptéki tudáshoz nem lehet mérni azt a tudást, amit akkor, amikor azzal fogsz tehát mikor fejúsz a felsőbbrendű létformába, és tudással fogsz rendelkezni. Tehát a kettőt nem lehet összehasonlítani. Világos ez? Tehát az összes tudásod, amit megéltél, az el van mentve. Mielőtt elkezdti ember lenni. Majd emberként is az összes tudásod, amit megéltél, el van mentve másodpercenként 50 kép hanggal mindenrel együtt, oké? Okay? nem kevés ez mind el van mentve, azt is tudjuk hogy hogyan van elmentve, azt is tudjuk hogy mi módon történik, az is hogy hova van elmentve, érted? ez mind, mind. de nem itt fogom elmesélni, jó? ezt ugye akik már a képzéseken részt vettek azok tájékozódhattak arról hogy ez hogyan is történik akár technikailag, és ugye ezt nagyon jó, mert most már meg lehet érteni hogy ez technikailag hogy működik, de ezt mondjuk száz évvel ezelőtt vagy akár 50 évvel ezelőtt is az emberek még nem értették volna tehát magyarul miért nem történt előbb ez a dolog? mert technikailag arra a szintre fel kellett, kellett jutni hogy az ember úgy működik hogy amit lát érted? abban már tud hinni tehát azt nem azt mondom hogy hisz csak tud benne hinni tehát amit lát amit tapasztal amit érzékel és nézd meg számítógép mikor kezdődött 50-es években kezdődött a számítógép, érted? na most ami annyit jelent hogy 70 éve, 70 éve van számítógép durván, tehát azóta és mióta terjedt el? hát Magyarországon a megnézed 80-as évektől kezdett elterjedni tehát magyarul hiába magyaráztál volna olyan dolgokat amit az emberek nem értették volna meg mert nem létezett a tudatukban az a technikai eszköz, világos ez? na most a fentieknek a technikai színvonala az nem mérhető össze a mi technikai színvonalunkkal, tehát egyszerűen nem mérhető össze ami azt jelenti hogy azokat a dolgokat hogy mit tudom én mondjuk leszülessünk vagy meghaljunk most simán tudják intézni, az ember erre hála Istennek nem képes és nem is lehet képes mert ha abban a pillanatban ha erre törekszik akkor fogják és kitörlik ezt az emberiséget mint az előző hatot érted? mert elkezdtek Istent játszani, aztán szépen fogták azt, kitörölték őket, mármint hogy, letörölték, legyalulták a földszínéről, oké? Okay? na szóval mi itt vagyunk emberek és azokat a dolgokat amiket úgy mondok ezekről a dolgokról nehogy azt itt hogy ezeknek jó részét én olvastam, nem ne is azt gondod hogy, hogy túl élénk a fantáziám, mert túl sok cifit láttam <gül> hanem egyszerűen mitől én? mondjuk jön egy dolog és akkor arra kapok választ, érted? vagy kérdez valaki valamit és arra kapok választ tehát kicsit másként működik mint a szokásos tehát emberi működés folyamán de miért? mert én ezért vagyok itt hogy így működjek érted? mármint ezen a bolygón tehát azért vagyok itt hogy olyan tudást adjak át amit lehet hogy mások nem tudnak átadni és ugye amikor például készülök az előadást valamelyik részére vagy akár az előadásra akkor és tartom az előadást ami nem tudom hogy közben mit fognak küldeni és valahogy egy teljes előadást küldenek, előadás közben, érted? tehát ez tetszik ez a dolog egyébként hogy ez így van mert én világéletemben arra törekedtem, hogy amit tudja, tudok azt átadjam másoknak, tehát másoknak, de tényleg na nézzük hogy ugye ezt a harmadik lelki szintet ezt ugye sokan gyakorolhatják de nyilván közelében nincs azoknak a számoknak akik a túlélés illetve a biztonság szintjén élnek a harmadik szintet tehát még el lehet érni csapat nélkül saját csapat nélkül, de a negyedik, ötödik lelki szint már csapat nélkül nem működik na most mindnyájan azt gondolját vagy nem a sokotok azt gondolja tehát sokan azt gondoljátok hogy hát neked hogy lehetne saját csapatod? na mi kell ahhoz hogy az embernek legyen saját csapata? az hogy képes legyen arra hogy vezessen embereket, ehhez kell hozzá semmi más, tehát kell hozzá az hogy vezess embereket, na most mindenki aki a múlt században született ezt a képességét születésénél fogva megkapta, mindenki kivétel nélkül, ugyanis mindenkinek a születési dátuma, aki a múlt században született, egyessel kezdődik és az egyesnek a születési dátumból az egyes az a legerősebb számunk, mert az van a sor elején csak úgy mondanám mert mindig ugye a számmisztikában ez úgy van, hogy amivel kezdődik az a számsor, amilyen számmal kezdődik annak a számnak van a legnagyobb energiája. És ugye neked mivel kezdődik a születési dátumod? Hát bizony, egyessel. És mi, mi az egyesnek az energiája? Vezető. Tehát mindenki megkapta, aki a múlt században született, a vezetői energiákat. Mindenki kivétel nélkül. Úgyhogy nekem nem mond, hogy te nem vagy képes arról, hogy csapatot szervez, meg csapatot vezes oké? Okay? mert te most akkor áltatod magadat és áltatni akarsz engem is csak engem nem tudsz, magadat lehet hogy tudsz de hogy engem nem tudsz az biztos, oké? Okay? mert azok viszont akiknek nincs a születési dátumunkban egyes mert ebben a században születtek azok tényleg mondhatják oké? Okay? hogy nincs vezetői képességük de a vezetői képesség mint bármilyen más képesség, tanulható. Világos ez? Na akkor nézzük tovább. Tehát ahhoz, hogy följuss a négyes, ötös, vagy még feljebb küldetés és beteljesülés szintjére, hát ahhoz bizony kellene saját csapat. Miért? Nagyon egyszerű. Ugye tudod, hogy az élet az kétféleképpen működik. 1. annak alapján működik hogy az előző életedben mit éltél meg úgy hogy negatív dolgokat mit éltél meg tehát nem pozitívat, negatívat és ha azokat abban az életedben nem oldottad meg akkor bizony ezt megkaptad erre az életedre is feladatként, sőt azokkal az emberekkel akikkel nem pozitív dolgokat éltél meg az előző életedben hát azokkal megkapod ebben az életedben hogy rendben hozta azokat a negatív dolgokat, világos? na mindegy, ez, ez egy dolog ezáltal hogy van egy sorsod, na ez a sors, oké? Okay? amiket meg kell élned ezeket a dolgokat meg fogod élni és ott jön be a szabad akarat hogy te azt hogy kezeled, világos ez? az a szabad akarat, ha akarod jól kezelheted, ha akarod nem jól kezelheted, hát ha jól kezelheted az nagyon jó mert akkor kikerülsz ebből a karmából, ha nem jól kezeled akkor meg az a baj hogy kapod tovább azt a karmát tehát magyarul éled tovább a karmádat, tehát akkor a sorsod nem tehát akkor a sorsodat nem a kezedben tartod, nem te irányítod hanem a sorsod irányít téged, világos ez? tehát ameddig a karmákkal küzdesz addig a sorsod irányít téged, amint a karmákat leteszed attól a pillanattól fogva te irányítod a sorsodat, világos ez? és ez ter persze nem úgy működik hogy vagy ez vagy az hanem szépen minél több karmikus dolgot megoldasz annál inkább te irányítod a sorsod, világos ez? és ha leteszed az összes karmikus dolgodat akkor onnantól kezdve teljes egészében te irányítod a sorsodat világos? tehát még egyszer mondom addig míg a karmák itt vannak az életedben addig a sorsod irányít téged, érthető ez? tehát ez pofon egyszerű tehát lényeg az hogy de szabad akaratod van, tehát van egy karmád és van a szabad akaratod, oké? Okay? azért mondtam hogy kétféle, két dolog van az életedben a karmád és a szabad akaratod, na most azért kell jó döntéseket hozni azért kell helyesen cselekedni, érted? hogy a karmáidat atleted mert még egyszer mondom ahogy teszed lefele, egyre inkább már te irányítod az életedet, tehát magyarul a szabad akaratodnak nem negatív hatása van, hanem pozitív, érthető ez? mert addig míg te a szabad akaratod révén helytelen döntéseket hozol és a karmáidat fönntartod, oké? Okay, addig csapni való lesz az életed? Érted? Na most ahhoz viszont, hogy jó döntéseket hoz, helyesen cselekedj vajon, mi kell? Hát tudás. És tapasztalat. Nem? Na most. Vállalhatsz betett tapasztalatot, úgyhogy mindent te akarsz megélni, csak akkor nagy hülye vagy, bocs. Oké. Okay akkor te vagy a világ, világ leghülyebb, egyik leghülyébb embere, nem vicc komoly miért? mert mindent neked kell megtapasztalni és mindenben szenvedni fogsz érthető ez? magyarul állandóan csak probléma, probléma, probléma, probléma egyik lett legyőző, következő, vagy választhatod azt hogy van csapatod és közvetve rálátsz a mások problémájára, érted? És nem te éled meg hanem más éli meg, most gondolj bele mitom én 100 embernek legalább van 30-40 féle különböző problémájuk, érted? minimum, most azt a 30-40 féle problémát te akarod megélni? hát jó hülye vagy, erre tényleg nem tudok más mondani oké? Okay. hát én azt döntöttem hogy nem én akarom megélni, kész, ennyi, oké? Okay. hanem azt döntöttem hogy inkább csapatom legyen, az könnyebb, csapatot szervezni sokkal könnyebb mint a sok problémát megélni, hidd el hogy azt mondja hogy összességében volt annyi problémám mint neked, hidd el, érted? személyes problémám sőt még lehet hogy nagyobbak is voltak mint neked akik itt tanulnak azok ebben már tisztában vannak mert erről már beszéltem tudom hogy milyen egy probléma nehogy azt hit hogy nem, érted? tehát ne azt itt, hogy én egy olyan ember vagyok milyen jó volt nekem alig volt problémám Aha a legtöbb ember azokban a problémákba a rég tönkrement volna amit én átvészeltem, érted? ezt csak úgy mondom, ami azt jelenti hogy tudom mi az hogy probléma és nem akarom megélni azokat a problémákat amit nem nekem kell megélni, érted? na most gondold végig, mindjárt megyünk még egy kicsit tovább hogy tehát a küldetés szintje az amikor bekerül az ember az aranykorba a küldetés szintje hát ezt is csak úgy tudod megélni hogyha kellő tapasztalattal rendelkezel tehát ha nincs kellő tapasztalatod hát gondold végig ide visszamegyünk egy kicsit, jó? így végére, nézd oda, az embereknek képesekké kell válniuk arra hogy szeretetben, békében és boldogságban együttműködve éljenek hát vajon mivel tanulod meg az együttműködést? nem a csapat munkával? Hm? a csapat tud együttműködni, ha nincs csapat, nincs együttműködés akkor kivel fogsz együttműködni? ja a családoddal, aha, aha és akkor nem ismered azt a mondást hogy senki nem lehet profét a saját hazájában? Nem, nem, nem is, tehát nem tapasztaltad még azt meg hogy sokkal könnyebben boldogulsz idegenekkel mint a saját családtagjaiddal? hát hogy még nem tapasztaltad meg nem véletlen ez a mondás, persze ezekben vannak kivételek kivétel magszerősíti ezeket a szabályokat, érted? tehát az ember sokkal könnyebben boldogul idegenekkel mint családtagokkal hát a eleve ott kezdődik akiket rége, régóta ismersz azok peskatujáztok téged, érted? azoknak mondhatsz akármit, neki ugyanaz vagy mint aki hány éves vagy attól függ nézd vissza amilyen voltál 10-20-30-40 évvel ezelőtt És nem gondolják azt hogy te azóta bármit is változtál, érted? sajnos ez van tehát ezért van az hogy senki nem lett profit a saját hazájában egy idegennél meg nem vagy beskatujázva, érted? és akkor melyik a több? az ismeretségi köröd vagy az idegenek? a bolygón hát az idegenek azok sokszoros az ismeretségi körödnek tehát a legnagyobb ismeretségi körrel rendelkező ember is közelében nincs ahhoz képest amennyi idegen van a bolygón, érted? hát akkor miért, miért gond ez a, az a fajta dolog hogy vezetni embereket és együttműködni emberekkel, miért gond? na menjünk vissza oda tehát lelki fejlődés, az aranykort még emberként éled meg és az aranykorban kell elérni a beteljesülés szintjét oké? Okay? és a beteljesülés szintjének az elérésekor kap az ember egy lehetőséget hogy visszajön az aranykorba tanítani oké? vagy már angyalként éli az életét oké? de azért mondanám hogy a fenti társadalmi formában nincsenek elnyomók sőt már az aranykorban sem lesznek na nézzük tovább, azért csináljuk mert 2026-ig folyik a kiválasztás annak hogy kik fogják tanítani az aranykorba jutókat, oké? Okay? mert az emberek, sőt az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van a lelki fejlődés tehát lejárt az idő 2012-vel jött, érkezett el az időszak 2012. december 22-vel járt le az előző korszak tehát 23-tól jött el az az időszak ahol arra kell törekedni hogy az ember bekerülhessen az aranykorba de mi lesz veled ha nem kerülsz be az aranykorba? nagyon egyszerű ugye lesz egy lényegesen csökkentett létszám amelyik bejut az aranykorba ami azt jelenti hogy az emberek nagy része az sem is nem fog bejutni a jelen állás szerint tehát ami változhat természetesen pozitív értelemben, de a jelen állás szerint a lakosság nagy része az nem jut be az aranykorba és akkor hova születné újra? ide a bolygóra hm? De csak úgy kérdezem tehát létrehoztak egy új bolygót ahol újraindítják az emberiség ilyenfajta működését ebben a testtel ami van és gondold végig ott is mikorra fogsz újra születni vagy azok az emberek mondjuk neked szerencsés helyzeted van ha már itt tanulsz de aki nem tanul itt és csak hallgat engem, mondom neki hogy mikorra fogsz újra születni amikor itt milliárdok nem jutnak be jelenállás szerint az aranykorba milliárdok, érted? és onnantól kezdve és elindul majd mondjuk 50 emberrel az a bolygó? Hm? tehát mint régen, az azt jelenti hogy régen ez úgy működött hogy több mint ezer évet voltak az emberek virtuális létközi állapotban több mint ezer évig mire felszaporodik a lélekszám olyan szintre hát most gondolj bele megélnek az emberek ez, ebben az életben mindenféle negatív dolgot amit nem hoznak helyre és ki kell választani majd azt a családot a másik bolygón ahova leszületik és megéli azokat az élethelyzeteket ami által létrehozza azt amit neki a karmájából meg kell tanulnia, mert ő fogja létrehozni érthető? ezért nem születünk be hasonló családokba csak olyan családokba születsz be, születtél be amiben neked kellett beszületned az előző életed alapján, hogy megéld azokat a negatív élethelyzeteket, elsősorban negatív élethelyzeteket és meg is élted ezáltal olyannál váltál aki szépen létrehozta az életében azokat a dolgokat amit meg kell élned, meg a találkozásokat is természetesen, amiket meg kell élned, érthető ez? mert ha egy másik családba születtél volna be akkor most másmilyen lennél, érthető ez? méghozzá teljesen másmilyen lennél, világos? tehát nézzétek meg hogyha egy ember testvérként születik be egy családba akár még akkor sem ugyanolyanok, ne kinézetre nézd tulajdonságukat sőt még az ikrek is eltérnek egymástól oké? Okay, még az ikrek is, ugye nekem az, ebbe is szerencsém volt mert az anyósom az ikerpár és ugye személyes hosszú kapcsolat volt anyósom és köztem és az ikre közt, érted? és láttam a különbséget a kettő közt, pedig ikrek voltak tehát nem, nem a kinézet a lényeg a tulajdonságok oké? Okay? szóval ha nem abban a családba születtél volna tudni hogy nem így működnél ahogy most működsz, az hód na most ezáltal ugye az a szerencsés helyzet amikor sok család van mert sok családban simán lehet találni a fentieknek olyat aki azt mondja hogy na akkor ez pont azokat az élethelyzeteket fogod megélni ami alapján olyan leszel amit az előző életedből hozol, na igen ám de egy indított bolygónál ez nem így van világos ez? persze egy 7 milliárdos, mikor 7 milliárdon, meg 6 milliárdon voltunk meg most már 8 milliárdon, könnyű kiválasztani egy olyan családot ahol beszülessen, világos ez? na jó, de, de szabad akarat van, mert már előkészülnek, előkészülünk hogy 2035-ben aranykor lehessen, mert az emberek azért vannak a Földön, hogy a le lelkük arra a szintre fejlődjön az aranykorban hogy egy magasabb létformába kerülhessenek tehát nem tudunk addig legalábbis a, tudod mennyi tudna eljutni jelen pillanatban a, az emberek közül itt az emberiségnél a, a beteljesülés szintjére? tudod mennyien? mondjuk egy százezer százezer emberből egy, tudod miért? mert addig nem tud az ember fejlődni ameddig elnyomás van érted? mert a fejlődése ilyen és minél jobban kiszakad az elnyomásból az egyén, annál könnyebb a fejlődés és te meg bent tartod magad az elnyomásba és fejlődni akarsz érted? tehát szépen le kell válni az elnyomásról mert addig nem tudsz fejlődni és ugye mivel 2035-re lesz arról gondoskodva hogy az elnyomók már nem játszanak szerepet hát ameddig te úgy tanulsz hogy nem válsz le az elnyomóitól, érted? addig gyakorlatilag nem tudsz úgy fejlődni hogy fejlődhetnél világos ez? nem tudsz úgy fejlődni és ugye 2035-re megszűnnek az elnyomások teljes egészében a bolygón és onnantól szányalhat az ember oké? Okay. jó, az ember és életjobbító kócsképzéseinket igénybe vehetett személyesen a helyszínen vagy élőben az interneten keresztül, tévén vagy rádión illetve videó vagy hangfelvételről, továbbá le is töltheted jó? tehát le is töltheted tehát elég széles a hozzáférési lehetőség, mint például ma fölhívta a feleségemet egy hölgy hogy ő nem ér el a képzéseket hallgatni, ezért nem fogja befizetni a következő hónapot a Marian azt mondta hogy rendben és esetleg kéri a törlését? és azt mondta hogy azt nem kéri, na mindegy nem is ez a lénye, hogy nem, Valak, nincs valakinek ideje arra, érted hogy mondjuk a telefont magára kösse bedugjon egy fülhallgatót érted? és és hallgassa az előadást Na most, ehhez milyen idő kell? Hm? Tehát nem csak, nem csak élőben, felvételről. Vagy már föl van töltve a telefonra, MP3-ba, és simán hallgatja. Milyen van? Milyen idő kell ehhez? Hát figyelj, annak idején én először kazettákról tanultam, majd CD-kről nyilván nem spirituális dolgokat elsősorban, bár azt is és és az ömét úgy hallgattam hogy például közlekedtem autóba és az autóban hallgattam vagy a, mit tudom, a lakásban voltam és főhangosítottam és hallgattam, érted? tehát a családdal mentünk lefele nyaralni például, mert akkor igen sokat nyaraltunk de már kinőttünk belőle tehát lényeg az hogy ott voltak a gyerekek és a gyerekek végig előadást hallgattak 7 órán keresztül, érted? oda meg hét órán keresztül vissza nem vicc, komoly és az egész család ugye négyen, sőt a keresztfiunkat is vittük mindig, ő is azt hallgatta, kész ennyi érted? és milyen idő kellett hozzá? vagy úgy mondom, jó? és akkor nézzük tovább, ugye van nagy témánk, 25 nagy témánk, azon gyorsan végig megye. itt a 25 nagy téma Na, nagyon gyors volt, igen ja, és itt vannak az égi üzenetek fentről, ostobaságra val, val ha valaki azt gondolja hogy neki nem kell tanulni az ember és élettel való helyes bánásmódról illetve ezekben nem kell fejlődnie, a lelki fejlődés az egyetlen út amelyen teljesen végig kell menni az embernek, ezen az úton nem lehet megállni vagy lelépni róla mert mindenféle nehézség és zaklatottság fogja az illetőt hatalmába keríteni, az nem lelki fejlődés ha magadért fejlődsz, másokért kell fejlődned, vagy fejlődsz vagy szenvedsz, mert nincs más út További égi üzenet, az emberiség vagy 2035-ig létrehozza az aranykort a Földön, vagy tovább nincs értelme a létezésének. És nézzük tovább. Ha nem veszed észre a lelki fejlődését, szükségességét, a szellemiség és a teremtő szerepét az életedben, tátkarokkal hívsz magadhoz minden rosszat, ami csak létezik. A módszereket át is átadó lelki fejlődésre a fentiek által, kiválasztott hely a PPL nyílt akadémiája, az aranykor és az elnyomóktól mentes szeretet, béke és boldogság kora a tudás és a tapasztalat elsajátítása legalább 9 év és a torzítások elkörülőse véget egy helyen kell elsajátítani na azért kíváncsi lennék hogy a spirituális tanítók közül hány olyan van amelyik 9 évet tud tanítani csak azért megkérdezték ugye többen tőletek hogy milyen nagyképű az a Szedlacsik hogy azt gondolja hogy hogy csak áll a lehet ilyen dolgokat tanulni, Aha, és akkor megkérdezném is, neked van 9 évnyi tanítási lehetőséged? nekem van? oké? Okay. úgyhogy ami az egész életre terjed ha elég vagy ha eddig máshol nem tudtad elérni azt hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban élve önzetlenül együttműködj másokkal akkor máshol ezt nem is fogod elérni aki ki akarna maradni az gondolod hogy még megéri az aranykort hát érdeket becsináljuk, gondolkodj már, azt szeretnénk hogy bekerülj az aranykorba, csak az a baj hogy jobban szeretnénk mint te ez a fő probléma csak egyetlen út van a szeretetben együttműködéshez és az nem a külön utakon járás, saját személyes fejlődésedhez következők kellenek egy közösséghez tartozás, azonos célok, az ember és az élet ismerete, etikus élet, a mindennapokban használható tudás és módszerek, a nagy közösségen belül saját csapat, nem gondolod hogy elég szomorú dolog lenne rád nézve ha nem engedhetnéd meg magadnak a havi 9800 forintot a saját személyiséged fejlődésére és az életed jobbítására? és az aranykorba jutáshoz, visszaosztva a 30 órával az 330 forint áll aztán akkora összeg hogy bárki belerokkan nem gondolod hogy az emberek szellemi fejlődésének elősegítése az egyik legértikusabb tevékenység a bolygón? esetleg nem lenne jó úgy biztosítani a saját és családod megélhetését hogy ajánlod a szellemi fejlődést másoknak is gondold végig mivel itt vagy te valószínűleg jó ember vagy ezért, hozd, ezért kezd el te is az aranykort építő független PPA közösséggel az együttműködést. tehát mi függetlenek vagyunk ezt jó ha tudod meg azok is maradunk úttörő szerepünk van, tenni kell rendszeresen a dolgunk, vagyis minél több embernek el kell juttatnunk a lelki fejlődést eredményező a mindennapokban használható a boldog élethez vezető tudást az emberiség számára csak egyetlen út van a 2035-től létrejött aranykorba jutás egy egyének az aranykorba kerüléshez szükséges tudás elsajátításához legalább 2026. január 1-től számítva 9 év kell tudod hogy mi lesz azokkal akik nem hajlandók lelkileg fejlődni? tudást és módszereket elsajátítani az aranykorba kerüléshez tudjuk hogy aki a testét nem táplálja az meghal ugye tudod jól? 2012. december 23-tól aki elutasítja a lelki táplálékot, azaz nem akarja a lelki fejlődést, az nem éri meg az aranykorba jutást aki ezeket nem hiszel el majd megtapasztalja, semmi gond nincs ezzel jó és akkor magamról egy-két gondolat, kaptam egy küldetést és a küldetés megvalósításához képességeket hogy mindenki lelki fejlődését elősegítsem olyan módon, hogy közvetlen, fenti forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjak át, amelyek által képesek válnak aranykorba bejutni, azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. Ennek a küldetésnek megváltoztatásához kaptam egyedülálló különleges képességeket, amiről volt szó a házigazda részéről. Ennek a küldetésnek én mindent alárendeltem. Oké? Tehát mindent mondok nektek itt befejezésként egy történetet és gondolkozzatok el rajta, jó? minap fölhívott egy tanulónk és a következőt mondta ugye akik spirituális emberek azoknak nem meredek ez a dolog amiről fogok beszélni azt mesélte hogy van neked egy ismerőse aki szellemlevétellel foglalkozik tehát tisztítással de ugye nem csak az illetőről szokták levenni az elhat szellemeket akik ugye rátelepülnek egy rossz hangulatú emberre simán, akik nem mentek nem hagyták itt el a bolygót tehát el kellett volna hagyni és be kellett volna kerülni ugye a virtuális létformába tehát nem hagyták ezt el ugye egyébként a virtuális létforma helyileg a Marson és a Vénuszon van csak úgyhogy tisztában legyünk ezzel és nem hagyták el ugye a földi létet és ezért ugye elfogy az energiájuk és rátelepülnek rossz állapotú emberekre és akkor vannak olyan emberek akik ilyen tisztítást végeznek de nem csak rátelepülnek hanem az is lehet hogy itt kóbászolnak össze-vissza jönnek mennek mivel szellemlények nincs tárgyi akadály a közlekedésükhöz és ugye vannak akik mit én, meghaltak egy lakásba te beköltözöl abba a lakásba és ott van a lakásba érted? tehát ugye ezek az emberek akik tisztítással foglalkoznak azok képesek arra hogy leszedjenek emberekről szellemeket és képesek arra hogy a lakásból kitisztítsák a, a szellemlényeket és az ismerős ismerős egy ilyen illetve a tanuló ismerős egy ilyen tisztító aki ezt végez rendszeresen és ő úgy csinálja a tisztításokat hogy előtte engedélyt kér a fentiektől oké? tehát hogy megtisztíthatja el azt az illetőt és de még arra is engedélyt kér hogy a lakását megtisztíthatja-e jó? tehát na most képzeljétek el azokat akik beoltották a fentiek azt mondják hogy nem tisztíthatják meg őket Hoppá! Húzos, na erre kaptam rögtön válaszként, képzeld, azonnal jött a válasz. Hogy az angyalok, az őr angyalok ott hagyták őket. Durva! ami azt jelenti hogy gondold végig nincs, nincs őrangyaluk, hány olyan helyzetben volt ahol az őrangyal segített, na ők nekik nem fog ha csak, van egy, azt is mondták, ha csak nem változik ebben a kérdésben a gondolkodása és nem kezd el fejlődni tehát visszaút van, mindig van visszaút, vissza lehet fordulni még azok is vissza tudnak fordulni akik eladták a lelküket gondold végig, onnantól kezdve őrangyal nélkül vannak ez kemény ja, de hát az ő dolguk, ő döntésük volt beették a maszlagot, érted? becumizták, bekapták a cumit érted? ennyi úgyhogy durva de ez van és akkor ugye eszembe jutott az is hogy hát gondold végig hát tök jó a fentiek részéről onnantól kezdve nem kell neki kell tenni őket lábaló. ennyi, megszűnik a, a, a, a, a védelmek, a védelmük a védelem megszűnik kész annyi, élnek ameddig élnek oké? Okay? és akkor onnantól kezdve nincs az hogy például segítenek abban hogy a betegségből könnyen kigyógyuljon, ezt csak úgy mondom az sincs, az is megszűnik, Na, az is őrangyali dolog volt na hát befejezésként, <laughs> jó úgyhogy ezért nem véletlenül mondtam azt hogy, hogy nagyon sokan meg fognak halni, nem véletlen de ezt most ugye már régen mondom, tehát ez nem félelemkeltés, mindennek következménye van ezen a bolygón, jó, ha tudjuk, tehát semminek, semmi nem nincs véletlenül, okokozati összefüggés van minden pillanatban az életedben, érted? minden pillanatban, tehát olyan, olyan hogy az életedben bármi véletlenül történjen, olyan nincs egyetlen egy pillanatot se, érthető ez? Akár hány évet élsz, fogsz élni, egy olyan dolog nincs az életedben ami véletlen pillanat lenne tehát mindek okokozati összefüggése van, jó? na úgyhogy ennyi köszönöm szépen a figyelmeteket visszaadom a szót a házigazdánknak, további jó tanulást kívánok mindenkinek, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szerde Csik Miklósnak ezt a ismét fantasztikus előadást ilyenkor kicsit nehéz is megszólalni hogy valami okosat is tudjak mondani magamról pár szót amit a legelén elfelejtettem mondani mert bennem volt hogy elmondom hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom hogy amikor fölkér Szerde Miklós engem e, házigazdának mert ilyen különleges ember mellett, egy, tehát egy légtérben lenni, egy ilyen különleges emberrel ez nem mindennapi és szerintem kevés ember mondhatja el magára hogy erre van lehetősége, tehát ezt mindig köszönöm szépen végzettségem szerint gépészmérnöknek tanultam lépényből jöttem, családjelzetem nős vagyok, két lánygyermek édesapja vagyok amikor a gépészmérnöki, tehát a főiskolát elvégeztem akkor ugye ehhezkedtem, mint gépészmérnök, viszont hát nem nagyon találtam benne a helyemet valami nagyon hiányzik, olyan, olyan, olyan idegennek tűnt az egész mintha, mintha nem jó helyen lennék és hát innen pont 20 évvel ezelőtt kezdtem megkeresni keresni a, a spirituális tehát keresni kezdtem válaszokat kérdésre, kérdéseimre és akkor egy ismerősöm ajánlott egy spirituális tanfolyamot, spirituális képzéseket, ahova elmentem onnan indult az én spirituális utam és tehát igazából nem éreztem azt, hogy a tudás éjtségemet az csillapította volna kerestem-kerestem és akkor találtam meg Szedda Miklóst és tanításait és úgy éreztem akkor, hogy helyére kerültek puzzle darabok, helyére került látásmódom, máshogy látom a világot és nyugodtabban, nyugodtabban érzem magam, nyugodtabban tudom tenni a dolgomat mert egyszerűen helyére kerültek a dolgok főleg amikor egyik coach által megtanultam hogy mi a küldetésem és akkor abban a pillanatban rögtön ráéreztem hogy a mi Szedlacsik Miklós küldetése én az amellé teljes mértékben oda tudok állni, és magamévá tudtam ezt, tehát ezt azonosulni tudtam vele, és most már nem kérdés, nem hit, hanem meggyőződés, hogy kötelességemnek tartom, hogy ezt továbbadom másoknak. Tehát az nagyon kevés, hogy csak tanulok, ezt továbbadom másoknak. Mit kaptam? Most több mint három éve tanulok már Szerdacsot Miklósnál és a PPH-ban, Nyílt Akadémiánál kaptam jobb életet, új barátokat, nagyon sokan eltávoztak már úgymond, hogy távolodtak tőlem barátok de igazából nem sajnálom mert sokkal több új és minőség barátokat ö, kaptam és tanácsolni csak azt tudom másoknak hogy aki még csak beregisztrált vagy még nem is regisztrált be az gyorsan tegye meg, regisztráljon be aki látott pár videót az ne habozzon és, és kezdjen, el, kezdjen el tanulni, tegyen egy próbát nem fogja megbánni viszont ha nem tetszik akkor is eh, abba tudja hagyni tehát nem probléma amit, amit tanácsolni tudok még eh, mindenkinek hogy ezt tapasztaltam az életben ez nem régi képzésben volt benne hogy minden rosszban megtalálni a jót és amióta ezt teszem gyakorlatba, azok a dolgok, amik nagyon rossznak, nagyon negatívnak tűntek azokat is el tudom fogadni, mert megtaláltam benne, némelyikben nem könnyen de megtaláltam benne a jót és azáltal teljesen más elviselni, más megélni, máshogy élem meg ezeket a dolgokat amit még tudok, tehát én személy szerint tapasztalatlanapján tanácsolni másoknak, hogy, hogy egyik legnagyobb kincsünk az a jó hangulat tehát azt szinte bármi áron meg kell tartani mert ez magával vonza mind a helyes gondolkodás, mind hogy tudunk gondolkodni, mind hogy tudunk tanulni, ezt nem szabad, el, el, el, el, hagynunk, nem szabad hagynunk hogy ezt elvegyék tőlünk vagy ebbe, tehát ez ne legyen meg ezen kívül pedig nem érdemes Elhamarkodottan, elhamarkodottan ítélkezni. Ezt mondom azoknak, akik még nem tanulnak itt, hogy amit és ahogy hallott Szedlacsik miklós az előadásokat, ne ítélkezd elhamarkodottan. Rengetegen vannak, akik azt mondják, hogy miket mond a Szedlacsik Miklós, milyen a hangja, <gül> tipikus. Ne ítélkezz, hanem ne ezt nézd, hanem a tudást, ami mögötte van és gyere, tegyél próbát, minden pudingnak próbálj az evés ki kell próbálni, bele kell kóstolni és akkor úgyis itt fogsz maradni, mert megtapasztalod a tudást hát ennyi a szünet után most önismeret 5 kócsképzésünk lesz melyen, ha van lehetősége, várjuk szeretettel ha úgy látja, hogy nem érdekli, ajánlatunk, örülünk, hogy részvételével megtisztelt minket és szeretettel elköszönünk Öntől most pedig akkor 25 perc szünet következik